В експозиції виставки близько 50 чорнобілих фотографій. Василь Бурма розповідає, їх зробив на початку 60-х років, коли переїхав до Тернополя. Оце територіальний майдан і ялинка новорічна, а тут вхід на сквер Чорноволи. Оцих ялинок вже давно немає, вже на їх місці одна тільки смірічка залишилася. Це станція рятування на воді. Я кого не питаю, ніхто її не пам'ятає. Є адреса, де вона була, він настав на церква майорець ззаді, І тут вже був у нас, в'язали човни, а там під замком був пляж, пісочок. За мінімальну ціну брав човень і плив собі далі. Щоб зробити ці світлини, витрачав близько двох годин, пригадує Василь Бурма. Я з собою возив три фотоапарати, масовоосвітівельні апаратури, нагружався, бо обов'язково на зйомці десь якийсь один фотоапарат поламається. Тому я брав з собою запас. Тоді техніка була дуже на низькому рівні. Серед представлених на виставці фоторобіт є портрети. Василь Бурма каже, фотографував усіх – від безхатків до президентів України. Якщо я бачу якийсь характер чи по світлу хороший, що там є безпосередність, то я одразу натискаю на кнопку. «Хенс, генерал Хоруджий, пам'ятаєте, він на всіх збіговицьках, на всіх нарадах приходив з шаблею від діда, у нього дід був казак, а от бомж, його називали всі Андрей свящами, а це теж його знафані ходила, як тільки було побачити мене, матюкається, ті журналісти, ті журналісти, пані Альбіна, царство її а от вам президентський ряд. А над ними дід Майдан. Іван Мандрик, який сидів на Майданах, тут в Тернополі пали оті бочки з цим і вже пішов у засвіти. На виставку прийшов колега Василя Бурми, журналіст Михайло Онисків. Чоловік каже: "Пропрацював з ним в одному виданні понад 50 років. Він робить такі незвичайні фотографії. Портрети його виражають тим, що він бачить людину зсередини". Василь Бурма каже: "Загалом його виставку сьогодні відвідали близько сотні тернополян, серед них Богдан Новосядлий. Його картини, його фотокартини, так можна назвати, вони виражають реалістичністю і творчим підходом. Скажімо, навіть звичайно в будь-якому е в картині, в фотокартині, він бачить те, чого не бачать інші. Скажімо, подивимось приміром на його замки Тернопілля, як він майстерно всі ці об'єкти висвітлює. І через люди фото людей, там ми бачимо не просто людину, ми бачимо характер, імпульсивність. Я б його назвав моральний авторитет фотожурналістики. В обласному краєзнавчому музеї фотовиставка триватиме до 20 червня. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.